السلام عليكم المسجد الاقصى من لا يعرفه انه المسجد الذي عرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى واما بالانبياء جميعا به اليوم كنت ذاهبا الى القدس مع عائلتي لاول مره في حياتي ركبنا بالباص الاول وهذه اول صوره لي في الباص ولقطات ذهابنا الى طول كرم لنركب بالباص الثاني الذي سياخذنا الى القدس وهنا كانت المفاجأة لم يأتي الباص وانتظرنا قدوم الباص وقال منظم الرحلة هل بتحبوا تروحوا او خذوا باقي المصاري ودبروا حالكم يعني بالعامية اخذنا المصاري ذهبنا الى الشارع الرئيسي ننتظر اي وسيلة تنقلنا الى القدس مرت ثلاثة ساعات ولم نستطع الحصول على أي توصيلة وراجعنا مكسورين الخاطر والدموع تنهمر من أعيننا والحمد لله رب العالمين الخير فيما يختاره الله ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين المعتدين الذين اخذوا اقصانا وحرمونا منه والقدس موعدنا بابها سجدة والنصر قريب باذن الله وعدنا الى مكان انتظار الباص الثاني ولقينا منظم الرحله يركب في باص يذهب به الى القدس وهذا يدل على عدم المسؤوليه وحب الذات وذهب دون ان يؤمن للباقي وسيله نقل رجعنا الى البيت وهذه اخر صوره التقطها لكني أقول بالأخير إن شاء الله لنا الأجر في المحاولة ويكتب الله لنا الصلاة في المسجد الأقصى ولا تنسوا الصلاة على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته